Minä olen siis tota, luokanopettajataustainen teknisen työopettajan pienellä kokemuksella ja, ja myös sitten aikuisille teknistä työtä tuolla iltakäyttäjien osalta opettanut. On vielä, vielä, vielä hyvää matkaa opettajauraa jatkava keski-ikäinen perheen isä, joka teknologiataitoja saa opettaa myös kotona ja opiskella niitä itse pari omakotitaloa rakennettu ja taustalla tulen tähän teille puhumaan. Toimin tällä hetkellä hankekoordinaattorina ja digituutorina Lohjalla ja sen lisäksi olen innokas aluekoordinaattorina ja kouluttajana toiminut muutaman vuoden ajan. Ensinnäkin kiitokset Leenalle, oli erittäin hieno kokonaisuus ja upea juttu. Olen linkannut tätä teidän kokonaisuutta opettajille, mutta veikkaanpa, että Lohja saa vielä, vielä tuota kokonaan uuden uuden kiertueen tästä, mitä te tarjoatte. Olette kyllä hyvällä yhteisellä asialla tässä, mitä esimerkiksi Innokasverkoston kautta teemme samantyyppisiä sisältöjä, mutta tämä teidän tuotteistaminen on kyllä aivan huikeaa. Lähdetäänpä liikkeelle. Katselemaan keksintöjä ja värkkäystä, luovaa tutustumista teknologiaan. Oikeastaan viisi erilaista kulmaa siitä pyrin avaamaan nimenomaan, kun ajatellaan pikkuoppilaita. Mitä pikkuoppilaille viidestä eri näkökulmasta teknologia voisi olla? Lähdetään liikkeelle pohtimalla sitä, että miksi tätä tarvitsee käydä läpi. Eli mä klikkailen täältä just näin, niin pääsin seuraavalle dialle. Eli luovuus, kuten me kaikki tiedämme, todennäköisesti kukkii lastenleikeissä. Ja pohdin usein sitä, että miten aikuinen toimii sopivasti liekkiä tuoden ja sopivasti vettä kantaen niihin leikkeihin. Omakohtaisena kokemuksena huomasin sen, että kun omat lapset lähti päiväkotiin, Jossain määrin leikit muuttuivatkin sellaiseksi, että aikuista tarvittiin niihin leikkeihin myös kotona. Sitten taas kun tuli vaihe, että lapset jäävät päiväkorista pois, meni hetkeä aikaa ennen kuin omat leikit kaksostytöillä sujuivat. Jäin siinä pohtimaan, että voinkohan olla niin, että me aikuisina voimme myös näitä projekteja viedä eteenpäin sillä tavalla, että se lasten oma luovuus jää niissä vähän osaan. En usko, että näin on tapahtunut päiväkodissa, mutta joka tapauksessa tämä ajatte, herätti ajattelemaan. Miten luovuus sitten osana erilaisia projekteja voisi näkyä? Kuten tiedetään, niin tämmöisessä innovaatiokasvatuksessa ja keksimisen pedagogiikassa luova prosessi on siis ytimessä. Luova prosessi ytimeen uutomerkki. Se tarkoittaa lasten ideoiden arvostamista lasten omien päätösten arvostamista, hei sä otit tuommoisen tuota jutun tuohon, ei kuin kokeile vaan, miten se toi. Kokeilukulttuuri on todella tärkeää, että sitä ymmärretään, että vaikka ehkä matka pitenee, tulee joku, joku tuota harha-askel aikuisen mielestä, niin siitä huolimatta tämmöisen kokeilukulttuurin vaaliminen on erinomaisen iso juttu. Kuten tuossa äsken kuulimme, MOKA voi olla tosi hyvä. Luovan prosessin myötä löytyy paras toteutustapa. Tähän uskomme ja voisimme oikeastaan seuraavaksi vilkaistakin, mitä innokas verkostosta, verkostossa olemme tuottaneet tämän luovan prosessin kuvauksena. Jos tätä hiukan avaan, niin huomataan, että tämä prosessi. Aivan samalla tavalla tähän on kuvattuna kuin useissa luovan prosessin muissakin malleissa, lähtee liikkeelle siitä, että ensin virittäydytään siihen aihepiirin pariin. Sen jälkeen vähän määritellään ongelmaa, ideoidaan, tunnistetaan ja hetkinen, voi olla tie, että me pikkusen käännytään takaisin ja katsotaan tätä kokonaisuutta uudelleen, kunnes sitten päästään arvioimiseen jonkinlaisen päätösten tekemisen vaiheisiin, jossa kokeillaan, kehitellään ja edelleen innostutaan ja innostetaan muita ryhmäjä Päästään ehkä eteenpäin ideoiden jakamisen vaiheeseen, jossa sitten saadaan feedbackia sopivasti siihen, miten voidaan muokata sitä omaa tuotosta vielä paremmaksi, kunnes sitten päästään prosessin loppuun, jossa se saadaan esitellä briljanttina tuotteena muille. Pitkä prosessi, joka kokonaisuudessaan on erittäin arvokas. Joka vaihe noista on tärkeä. Sitten otan ensimmäisenä kulmana, jos tuo katsotaan jonkinlaisena sisäänajona, tuon innovaatiokasvatuksen ja luovan prosessin arvostamisen näkökulma, niin otan esille automaation. Onko se siis aikuisten asia? Kuten uudet lukutaidot kokonaisuudessa hienosti kerrotaan ja avataan, lapsilla on siis oikeus ymmärtää sitä ympäristöä, jossa he elää ja viettävät aikansa. Lapsilla on siihen oikeus ja me tuomme siis Tänä päivänä niin monin tavoin erilaisia ohjelmoitavia laitteita, ympäristöjä, jotka täyttävät lasten päivittäistä arkea. Me tuomme niitä kotiin, niitä löytyy ympäristöstä, kun liikutaan, liikutaan yhteiskunnassa, kaidan kaupassa ja, ja kouluissa ja niin edespäin. Eli automaatio on meidän kaikkien yhteinen asia ja on, on ehkä lapsen aliarvioimista, jos lähdetään siitä ajatuksesta, että ei ne kuitenkaan itse asiassa lapsi, joka tähän päivään syntyy, niin omaksuu sen aikalailla annettuna ja pieni avaus tämän automaation alle, niin auttaa vielä vielä eteenpäin. Miten sitä voi avata sitten lapsille, niin muutama esimerkki siitä. Ensimmäisenä vaikka panoi bipot robotit, jotka tuossa liikkuvat tehtäväalustalle, joka selvästi on koulussa tuotettu itse. Näitähän saa valmiina tämmöisiä tehtäväalustoja. Tässä on pienille suunnattu erinomaisen hyvä automaatiota avaava malli. Noita robotteja ohjelmoidaan painikkeilla, jotka tuossa robotin päällä on ja varmaan useimmille teistä nämä on tuttu. Ja he, heitän kuitenkin haasteen, että miten voisi miettiä ää, erilaisia tapoja hyödyntää noita. Onko valmiit alustat kenties se ainoa ja, ja äh, onko valmis menetelmä ainoa, mitä voi käyttää vai voisiko onkia lapsilta vielä, että hei, mitä näillä voitaisiin tehdä, miten tämä voisi liittyä tähän seuraavaan projektiin ja, ja, ja voisiko esimerkiksi syntyä peli, jossa, jossa no, noilla biipoteilla on erilaisia sääntöjä, otetaanko mukaan no vielä, joka määrittelee, että montako, montako vuoroa sulla on, montako painiketta saa painaa kerralla, kun lähdetään roboteilla tekemään erilaisia juttuja, jos halutaan siitä. Ja Pivotin lisäksi ähm, olen kokeillut äh, myös mikrobittejä pienten lasten kanssa, esimerkiksi robottiprojektiossa. Mikrobitti toimi robotin kasvoissa, näyttäen sitten aina, että minkälaisella mielellä tuo robotti on. Se käännetään vaakaasentoon, asentoon niin mikrobitin ohjelmointi oli rakennettu niin, että mikrobit vajosi nukkumaan. Ja tällä tavalla erilaisia ilmeitä sai sitten riippuen siitä, mitä sille robotille muuten tehtiin. Puusta robotti ja mikrobitti siihen naaman paikalle. Ja hyvä juttu. Meikki-meikki on hyvä juttu. Samaten lekoviiduu. Nämä lekon tuotteet on kyllä aika korkealaatuisia. En tietenkin osaa lekolta minkäänlaista proviikkaa, mutta lekon ohjelmointituotteita kyllä on helppo suositella. Spero, nämä mainitakseni, toimivat kaikki pienten oppilaiden kanssa. Sitten mennään eteenpäin. Purkamalla perusteisiin oikeastaan liittyy siihen ajatukseen, että uteliaisuus on lapselle luonteenomaista. On pohdittu sitä, että mistä on kysymys, kun lapsi ottaa lelun ja heittää sen betonilattia? Mitä hän, mitä hän silloin tekee? Aikuisen reaktio on sellainen, että ei muutako tuota, niin nyt, nyt lelut pois ja mennäänpä miettimään, että voiko tälleen tehdä. No ei tietenkään voi tehdä. Mutta sitten on hyvä pohtia, että mikä saa aikaan sen reaktion, että se lelu lentää siihen lattiaan. Ja kenties se voi olla niinku halua kytkeä, mitä täällä sisällä on, mistä tämä koostuu, miten ehkä tämä toimii. Se kysymys esimerkiksi pienenä lapsena ohjas minua purkamaan lyijytäytekynän ja hetken päästä oli se tilanne, että jouduin opettajalle sanomaan, että opettaja saako apua, että minä nielasin jousen. Hän että miten kesken oppitunnin voi jokun jalasta jousen, mutta mutta täytekynät oli, oli silloin tulleet ja, ja oli hieno tutkia sitä, miten se lyijy- toimii ja, ja siinä kävi vähän, vähän huonosti. No sain näkkäriä siitä, siitä hyvästä sitten kouluruokalassa ja, ja jousi, jousi jatko elämää kenties jossain muualla. Aikuisten ohjaama, rikkinäisten lelujen purkaminen, on lapselle tutkimusmatka lelujen toimintaperiaatteessa. Ja tässä painotan tätä aikuisten ohjaamaa, eli avataan yhdessä sitä lelua ja ruvetaan katsomaan, että hei, että mikäs toi on, että onko se on moottori, ja mitäs, mitäs nämä on täällä hammassarattaita, mikä meidän hammasrattaajien ajatus on. Aika pienellä lapsella syntyy jo siitä, siitä ajatusta. Joo, tämä on ehdottoman hyvä kokonaisuus, jonka on kokeillut arjessa ja toimii takuun Sitten mm, hetki sähköstä. Sähköhän on sellainen asia, että aika moni aikuinen säikähtää sitä. Aika monella aikuisella on vääriä mielikuvia myös sähkön osalta. Kaikki, mikä vähänkään sähisee sähkönä, niin on vaarallista. Tämä esimerkiksi yhtenä näkökulmalla. Toinen on mikä aikuisilla usein tulee, että sähkö on kovin vaikea opettaa, miten opetan sähköä. Ja totta on, että sähkö on aika abstrakti asia ja on paljon sellaisia yksittäisiä ilmiöitä sähköön liittyen, joita on vaikea avata lapsille. Ja vähän aikuisemmille, kun sähköä avataan, niin joudutaan käyttämään semmoisia kiertoilmaisuja tai mielikuvia, jotka eivät aivan tee oikeutta sille, miten sähkö toimii. Mutta... Käytännön kautta, tekemällä näitä projekteja käytännössä, pystymme avaamaan abstraktia ilmiötä lapsille ikään kuin ohi Sähköä sisältävät projektit todella innostavat pikkuoppilaita. Kun ledi syttyy tai kun joku lähtee liikkumaan sähkövoimalla, niin voi että hieno. Samalla me voimme tehdä tutuksi sähköturvallisuutta, keskustella siitä, että milloin tämä sähkö on oikeasti vaarallista ja milloin siihen voi suhtautua vähän ehkä nyt huolettomammin, mutta sillä tavalla ajatellen, että tämä on aivan turvallista, kun aikuinen tätä tässä nyt ohjaa. Ja meillä on käytössä vain näitä paristoja, Et lähinnä nyt sitä, että jos, jos kytket, kytket niitä vähän, vähän tuota, niin suljet niitä, niin silloin voi käydä niin, että ne vähän lämpenee ja sitten voi, voi pieni sormi siinä. Palaa. Mutta ymmärretään se, että ei halua silloin aina vaarallisista asiasta kysymyselä, kotona mene tutkimaan, että pystytäänpä sähköjohtoon vähän, vähän tuota päreiksi ja tutkitaan, mitä siellä on, tai, tai kodin sähkölaitteita. Näin voidaan käydä aikuisen johdolla sitä keskustelua, että mikä on turvallista ja mikä ei. Napsatti vähän. Pidemmälle. Tässä on esimerkkejä sähköprojekteista, eli virtapiiriaskarttelut, joissa on ledi tai moottori, se onnistuu jo pikkuoppilaiden kanssa. Esimerkkejä siitä vaikkapa valomiekka. Valomiekassa usein pohditaan, että mistä tänä päivänä voi rakentaa sen miekkaosaan, kun hyvä heijastava mehupilli, kirkas sellainen, niin niitä ei markkinoilta saa todellakin vähän haastava tilanne, mutta vielä, vielä löytyy esimerkiksi karnemumma putkiloita kun tuossa tuli esille Leena esityksestä, kierrätysmateriaalista tehdään, niin ei muuta kuin syöttämään Karnemummaa oppilaille ja sitten saadaan rakennettua valomiekkaa. Toinen toimiva esimerkki tähän päivään voisi olla led äitien päivälahjaksi, jossa, jossa sitten erilaisilla kytkivirityksillä niin saadaan painelemalla korttia Jostain, eri, jostain kohdasta, niin saadaan ledisyttyä. Sitten kolmantena esimerkkinä epäkeskon hyödyntäminen. Muistatteko, mikä oli se ensimmäinen juttu, missä mietittiin, että hei, että nyt täällä on joku jännä juttu, että miten tämä voi tälleen toimia? Ainakin oma, oma ajatus lähti laukalle, kun tuli, tuli puhelimia, joissa oli värinä hälytys, ja, ja jossain vaiheessa sellainen puhelin piti purkaa ja huomata, että hei, siellä on todellakin. Moottori, jonka päässä on epäkesko ja se pyörii alkaa väriseen, niin siitä pyörien, niin koko puhelin alkaa väriseen ja näin ollen yksi epäkeskon ajatus tuli tutuksi. Tuossa keskimmäisessä kuvassa on kaikki, mitä epäkesko-leluun tekniikkaa tarvitaan ja siinä taitaa ollakin alarivin, alarivin ei keskimäinen, vaan kolmas kuva niin siinä taitaa olla vielä ledi mukana, että samalla kun moottori lähtee pyörimään, niin ledi syttyy ja, ja viimeisessä kuvassa näkyy tämmöisen sähköaskartelun starttipaketti, jolla pärjää jo pitkälle. Toinen, se on kaksi eri versiota pörriäisaskartelusta, toinen taitaa olla jouluversio ja toinen tähän kevääseen enemmän sopiva versio, aivan eriomainen askartelujuttu ykkös-kakkosten kanssa. Olen tuo, jopa käynyt jossain eskariryhmässä ja siellä tehnyt oppilaiden ja opettajan kanssa tämmöisen projektin. Jos siinä kurkkaatte, niin hetken päästä jatketaan. Riennetään eteenpäin. Arvelen, että tämä toimii ympäristössä on mekaniikkaa tutkittu monesta eri näkökulmasta. Ja kovasti kiinnostaa päästä tutkimaan, että mitä kaikkia kivoja harjoituksia siellä on. Eli mekaniikka avulla voidaan havainnoida ja tutkia monia fysiikan ilmiöitä. Vipua, voimaa, rakenteita, kitkaa, painetta ja energiaa. Käytä hiukan aikaa nyt siihen, että minkälaisia värkkejä sinne luokkaan kannattaa hankkia, jos nyt ei pelkästään puhuta kierrätysmateriaaleista, vaan edullisista muista materiaaleista. Ruiskut, lääkeruiskut on kyllä kiva juttu. Ja siihen sopiva silikoniletku. Niin tälleen pystyy hyvin niin hydraaliikkaa rakennetta käymään läpi. Jos rohkeutta riittää, niin sisään voi laittaa veden, jonka jälkeen se toiminta on vielä sähäkämpää. Kuvasta näkyy myös sitten erilaisia y-haaroja, miten paksulla, isolla pillillä, äh, putkella, äh, ruiskulla saadaan sitten kaksi pienempää ruiskua liikkumaan äärestä, äärestä toiseen. Sitten tuosta kuvasta voisi vaikka nuo ilmapallot toimia. Ilmapallot käy hyvin monenlaisiin projekteihin jäätelötikkuut, erilaisia muita askartelutikkuja, sitten grillivartaat, puiset toimii hyvin vaikkapa tuommoisten, no taitaa olla jostain erikseen ostettuja renkaita. Nyt renkaita voi rakennella vaikkapa no, maitopurkkien korkeista, ne toimii, kun saa vaan hyvin keskitettyä tuon reijän paikan, niin toimii ihan mainiosti näissä projekteissa. Ja pienehkössä kuvassa siinä esimerkki juuri Ykkösten projektissa, jossa rakennettiin liikkuvaa lelua kierrätysmateriaaleista. Tosin tuossa projektissa hyödynnettiin sitten noita renkaita, mitä niillä oli käytettävissä. Sitten ihan pari sanaa peleistä. Eli pelintekoprosessi on iso juttu. Ja kannattaa jo ykkös-kakkosella miettiä, että hei, miten pelit voisivat olla mukana tässä niin teknologiakasvatuksen osana. Sen lisäksi, että peleissä sisältöjä voidaan käydä monella tavalla läpi, pelintekoprosessi, työskentelyprosessina on erityisen mielenkiintoinen ja opettavainen, niin sitten me voidaan keskittyä hieman myös niihin välineisiin. Ja Digitaalisia ulottuvuuksia, jos tästä ottaa, niin Cratch, Cratch Junior, tämän tyyppiset, jotka muodostavat hyvän digitaalisten pelien maailman. Mutta sitten voit yhdistää lautapeleihin erilaisia digitaalisia ja ohjelmoituja elementtejä. Sinne voi laittaa QR-koodia tai osa lautapeliprojektia siellä voi olla mikrobittiä. Miksei lautapelissä voisi olla joku mekaaninen osa, joka, jossa joku, joku laite nousee, laskee, vipu toimii tuossa tuolla lailla. Tai sinne pistetään hyrää, joka, joka sitten tota jotakin. Tämän tyyppisiä juttuja voi hyvin käyttää. Kokonaisuutena... Haluan Leena lailla innostaa teitä teknologia-askattelun pariin pienten lasten kanssa. Muistaen, että, että niissä projekteissa aina on hyvä, jos luokassa on useampi aikuinen. Aina on hyvä, jos olet varautunut siihen, että jos aikuista tarvitaan toisaalla, niin odotusaika ei kasvaisi toisella oppilaalla kovin pitkäksi. Siksi kannattaa rakentaa niitä projekteja siten, että Niissä on esimerkiksi värittämistä tai muuta sellaista tekemistä, joka sitten vapauttaa opettajaa ohjaamaan yhtä tai kahta oppilasta kerralla. Me huomataan se, että tuolla esiopetuksen puolella nämä projektit lyö helposti hyvin läpi. Ja sitten ollaan ihmetelty, että miksi ykkös-kakkosilla näissä projekteissa saattaa ollakin opettajalla väliä sellainen olo, että että odottaa iltapäivää. ja Usein siinä on nimenomaan siitä kysymys, että ehkä laskee liikaa sen aikuisen varaan tai laskee liikaa sen lapsen osaamisen varaan. Oikeastaan tämä lasten, lasten hieno mekaaniset taidot niin ei vielä ykköskakkosilla kovin ole kehittyneet ja siksi on hyvä, hyvä laskea rimaa. Ei niinkään katsoa sitä lopputulosta, kiinnittää huomiota niihin lasten oivalluksien ja siihen innostukseen ruokkia sitä. Ja vaikka niistä lopputuloksista ehkä tulee vähän erinäköisiä, mitä opettaja niistä odottaa, niin huomataan se, että prosessiaikana lasten omat päätökset, omat ideat, jos niitä on arvostettu, lapsi arvostaa myös omaa lopputulosta. Kopio aikuisen tekemästä. Ei ole välttämättä aina se kaikista paras. Itse asiassa se on harvoin se paras. Taitaa olla niin, että olen päässyt tässä vaaliin tässä omassa esityksessäni. Ja nyt mieluusti, niin kuin Leena tuossa edellä sanoi, niin on hyvä paikka keskusteluun ja kysymyksiin, kommentteihin. Ei muuta kuin luovutan täältä puheenvuoron Jukka sinulle, niin voit johtaa keskustelua. Kiitos. Kiitos Timo ja kiitos oikein hienoista esimerkeistä ja ajatuksista, joita meidän kanssa jaoit. Tässä kohtaa kuulen mielelläni, jos osallistujilla on kysymyksiä ja myös Leenan ajatuksia ja kommentteja tämän Timon esityksen jälkeen. No, mä voin vaikka aloittaa sitten. Toivottavasti muuten äsken tuossa kesken esityksen, kun jouduin komentamaan lapset pois tästä pyörimästä, niin en komentanut myöskin teitä. Tota, mä ihan tänään katsoin sellaista World.